YouTube, kita berjumpa kembali Dan kalau anda ada mengikuti uh, video sebelum ini Artinya sebelum ini Baru satu je sebelum ni Saya ada bagi tahu uh, akan buat review untuk model Li Hui Yang 08 dengan 07 punya So, kita mulakan dengan 08 dulu So <tong> Jom kita mulakan dengan 08 lah eh. Ha, kotak Li Hui sekarang memang kosong macam ni Tak ada apa-apa So ini ni memang V08 Dan Sama juga macam MP9 sebelum ini Dia ada bagi ini juga So apa yang ini Kalau anda ada mengikuti video MP9 sebelum ini Anda tahulah ini apa Kalau anda tak tahu ha, Tengok link ya, link di sini di sini. Saya rasa penjuri ni laku ah ha, takkan ataupun kalau tak saya review sajalah okey so ini adalah black Kids. ha dia ada tiga part ni yang MP9 tu dia dua part je kan ha, ini sampai tiga part kenapa dia tiga part ah ha, kita kena beralih. tengok ini pula V08 apa model V08 ini ha, ha, ha. sangat menarik so Barang dia daripada Li Hui memang kualiti dia cantik punya. Sekarang punya Li Hui memang ataupun daripada dulu sampai sekarang lah Produk daripada Li Hui kualiti memang cantik. Dan ini kali ini ha ini dia. Model apa? Saya keluarkan Hero teruslah. Ha sini ada tulis MCX ah, MCX SIG MCX. Dan ada satu lagi tu uh, MPX. Ini MCX. So itu 07 lah Belum lagi Kita tengok ini dulu Hari ni kita hero Kita tengok ni Kualiti dia memang cantik Perasaan di tangan huh. Memang sedap punya ha, Dan kalau anda perhatikan Ini ada tiga part dah Putih-putih biru So kalau di sini ha, Ini hitam Dia bagi part hitam lah Eih, perlu Perlukah saya buka satu-satu Saya tunjuk satu je lah Yang dua tu tak tunjuk lah ha. Saya tunjuk lah tapi Tak keluarkan lah Ah ha, Hitam ha. Ini memang daripada nylon ha. Asal pun nylon Dia bagi pun nylon So kalau nak tukar Senang saja Ini dia ada bagi Ini biru punya pun Dia ada bagi Ini putih punya pun Dia ada bagi juga So memang boleh jadikan hitam terus ah ha. Sekarang China punya trend Dia macam ni lah Dia nak Kurang sensitif lah So dia keluar set macam ni Lepas tu dia keluar kit hitam Kalau you nak You tukar You tak nak You punya hal So bagi mereka kerajaan mereka membenarkan kalau macam ni. Lebih-lebih lagi mereka ada satu tricks lagi. Ha, tricksnya apa? Saya bagi tahu sekarang. Ini kita letak tepi dulu. Tricksnya apa? Hebatlah sekarang dia orang punya tricks. So tricksnya ha, so, apa? Kita tengok ni dulu. Okay, hero. Tricksnya ini. So kenapa tiba-tiba dan MPX ni? You nak panggil dia dart blaster pun boleh Sebab dia boleh tembak dart You nak panggil dia gel blaster pun memang dia gel blaster Dia boleh tembak gel juga So sekarang dia 2 in 1 Itulah kepandaian uh, Manufacturer, pengeluar lah Di China Dia kalau China kata You cuma boleh hasilkan Dart blaster Tak boleh hasilkan gel blaster lagi Dan kalau hasilkan gel blaster pun tak boleh hitam Kalau hitam tu salah, illegal So, siap dia bagi color biru putih Haa, macam ni biru putih Tetapi kalau macam ni Pembeli pula rasa, alah Tak best lah, macam korang lah Alah Lame Dartbuster tu lame Eh tak cantik lah. nak hitam Maksud nak hitam je, okey? Memang dia menjaga anda semua Dia bagi kit warna hitam, anda nak anda tukar, tak nak, sudah Dia keluarkan macam ni, kerajaan tak kacau Dan dia keluarkan dart Dart blaster, kerajaan mereka tak kacau so, memang dia boleh tembak dart, dan juga dia boleh tembak gel so macam mana cara dia, nanti kita lihat so, kita keluarkan apa yang ada dalam box dulu, so dia ada ni ni daripada prostik lah prostik, ataupun nylon lah Dengar macam plastik lah, dan dia punya tricks untuk ini adalah ini ha. so, kalau you nak tembak dart, anda sumbatkan dart dalam sini ha, nampak? sumbatkan dart dalam sini lepas tu anda masukkan ini kepada mazow dia Ah, ha, kalau macam ni sudah boleh tembak dart dan dart ini memang satu-satulah selepas anda tembak, anda kena masukkan satu balik lepas anda tembak, masukkan satu balik itu bukan tujuan sebenar dia tujuan sebenar dia untuk mengkaburi mata kerajaan mereka supaya kerajaan mereka tak boleh nak kata ini salah Sebab color dah Macam ni Dah ok Dite blaster lagi Ok lagi So apa masalah dia Tak ada masalah Boleh jual Dan di belakang Itulah kebijaksanaan Kebijaksanaan mereka Mereka bagi kit hitam Sebab dia orang tahu Korang ni minat Dengan hitam saja So boleh tukar Dan dia tahu Korang ni Minat dengan gel saja Dart lame Dart saja lame Dart saja lame Aku pun tak tahulah kenapa Korang lame ke ataupun Dart blaster tu lame So Kalau macam ni nak tembak Gel Dia boleh tembak gel juga Ataupun Dia ada bagi ini Ini macam ni pun boleh tembak gel juga Tambah anda sumbatkan dart ni lah Ataupun Dia ada bagi ini juga ha, Itu plastik anak tak suka ah. Dan warna biru kan Ha, kalau nak hitamkan sama ada anda spray Ataupun dia dah bagi ini ha, Ini siap bersih tau. Dengar bersih ha, Ini pun anda boleh kunci dia kat sini ha, Ini macam ha, Ini macam ah. Ha. So kalau ni dah hitam-hitam Hitam-hitam semua hitam Hitam lah Tak ada masalah lah semua Ok dan dia dah bagi satu lagi yang ini. Ini adalah untuk Part belakang ini. So nanti ikat kat sini Ikat kat sini Nanti ini bat lah dia boleh ini macam punya Dia boleh letakkan bat Ok kita siap-siap kita pasangkan bat jugalah Bukan pasang lah kita letak macam ni So kena keluarkan ni Ni ada reel kat belakang ah, nampak So slot in saja. Sudah slot in Ok slot in, slot in, slot in Sudah slot in sampai ini besi ni dia boleh masuk ke atas lah, Artinya adjustable kerana nampak sini dengam selari, ha, anda boleh tolak ini naik nampak. Nah, ha, so dia sudah jadi ada bat. So you nak bat ke, tak nak bat ke, you punya hal, you boleh pilih. Okay, so sekarang kita ni letak balik. Ini nak tunjuk juga nanti. Ini pun saya guna ini. Cuma tu, uh, bat tu saya tak ikat lah. Okay. Alright. So ini Mac ah. Ha. Ini Mac pun memang masuk Jiobo punyalah. Buka di sini masuk Jiobo, okey. Atas ada renovation lah. Ha. Saya tak tahu korang dengar ke tak. Ada bunyi dia drill drill dinding tu. Ah. Ha. MCX, ceng, ceng, ceng. Ha, nampak macam ni tak apa berapa cantik kan kalau anda letakkan scoop semua, ha memang cantik. Ha, nampak. So saya bagi tengok ha ni ada U apa tulisan. So tempat bateri dia di sini. Anda tekan ini saja. Ha, dah boleh keluarkan ataupun anda nak tukar ni kepada hitam, masuk cari yang hitam tu, slot in balik tutup saja. Battery dia dia menggunakan kepala SMF ha, connector SM. So ni ada santek cantiklah ha, ni. Terang sangat. Ah ha, nampak tak? SIG punya logo, SIG MCX multi Calibre Ah ha, sini pun ada lagi SIG SIG INC. Ah ha, ni pun sama. Kualiti memang cantik ya. Eh? Daripada nylon memang cantik. So ini boleh buka. Okey. Wis. Apa saya ni? Ah ha, dia ada pingpong pingpong lah saya rasa. Ah ha, betul pun. So kalau anda tarik Okey. Boot release tekan yang ni. Pingpong saya panggil sebab dia macam pingpong punya pemukul tu. So kalau anda tekan dia tutup Ah, macam si Jun punya. Okey. So battery dia, battery dia memang seperti biasalah, Li Hui ni memang kedekut dah. Dia tak bagi bateri. Dan tempat ni pun consider sempit, so cuma bateri kecil saja boleh masuk. So anda kena cari bateri kecil lah. Bagi saya saya masukkan yang ni. Ini 11W dah, besar atau tebal, tak boleh masuk. Tapi saya nak feel 11W punya bunyinya. Lah. Memang best. Jom kita dengar. Ini saya tergantung macam ni sajalah lah. Ha? So ini adalah safe di sini safe memang tak boleh nak tembak. Kalau ini semi, uh bunyi, uh bunyi, sedap. Ah ha, kalau ini dia auto, siap ni belakang digerak tak? Ah ha, siap dia ada blowback. Oh kita tengok balik ah ha? semi dulu. Ah ha, dia ada boat release, boat catch lah dengan ada blowback juga. Cuma dia tak apa habis lah sampai hujung. Ah ha, kalau auto. Woo, ini 11 volt lah, that's why dia laju. Dah. Okey. sekarang saya tunjuk macam mana dia tembak jauh dulu ah, eh, tembak jauh pula. Tembak uh, a dot blue. So masukkan yang ni. Lepas tu ini sumbat. Ah, ha, sini set kepada semi lah. Orang, anda tengok ah, saya tembak tangan saya takut tak lah sakit. Ha, Anak lah. Ah, nampak ah ada ada ni Kalau saya tekan je kita tembak ni je lah. Orang, tengok ah. Ah, ha, nampak tak? dia keluar. Dah tembak ah. Kalau nak sekali lagi saya buat sekali lagi. So anda kena buat macam ni lah. Nia, kita tembak sekali lagi. Ada, ada. Tengoklah, tengoklah, betul -betul, tengok leh, betul tengok betul-betul, tengok ha, betul-betul. Ah, nampak tu. So, dah tembak di keluar. Okay, itu untuk dat satu-satu. Kalau untuk gelbo, kita masukkan gelbo. Gelbo masuk seperti biasa. Ini adalah jenis Milky. Eh, Milky selalu saya cakap Milky Sebab kita ada keluaran Milky, tak ada keluaran eh uh, mat ini adalah mat lah mat jebol. C cuba so, masukkan mat jebol, loot. Ku dah penuh, Okay dah penuh ah. Jebol tak bahaya Dah lama tak buat dah. Jom kita buat satu kali. Jebol tak bahaya Kalau tekan, ha, nampak kalau tekan sebab mat dah dia kena tekan kuat sikit. Ah ha, dia pecah. Tak bahaya Alright. Sebelum itu kita timbang-timbang dululah. So ini memang consider full function lah. Siap dia ada uh, boat, catch, dia ada blowback. Okay, keseluruhan berat dia berapa? Battery ni kita sangkut atas. Okay, kita sangkut macam ni. Wait, wait, wait, battery main-main je main kok. Okay, ini juga sekali ya. Uh, consider 1797 artinya 1.8 kilo ah 1.8 kilo lah. so kalau kit sistem pun saya rasa samalah berat dia sebab dia memang daripada dari material yang sama cuma color berlainan sahaja kalau total panjang dia total panjang dia berapa sekarang studio shoni masih lagi serba kekurangan ah so ah uh, Sementara tunggu upgrade lagi cantik, kita tengok macam ni dulu lah. Kalau tanpa bat tu dia 45 cm lah. Kalau dengan bat yang siap attach, saya rasa sampai sini lah dalam 70 cm. Alright, dah siap kita tarik tengok dia ada Mac Prime kita ah. Ha, siap dia ada Mac Prime. Dengar tak? Ha, siap ada Mac Prime. So sama ada anda pasang yang ini ataupun ini, dia memang boleh tembak jauh boh. Kalau uh, nak dat, saya rasa. Sekejap, lah. Kalau dat, saya rasa boleh juga cut macam ni sebab sumbat sampai akhir. Eh. Saya rasa boleh juga. Okay, okay, saya try, saya try. So ini memang dia boleh tembak uh, a jabo juga ah. So saya try tembak jabo dulu ah. Uh. Ini jabo. So anda dengar uh, kuatkan bunyi dia. Ha uh, tengok blowback dia, blowback sini ah, uh, perhatikan sini. Okey, auto, kita bagi auto. Uyuh. Sedap min. Okey, sebelum tu saya buka. Saya nak try ni boleh ke dia tembak jatuh? Bajak-bajak. Kunci dia anti clockwise ah. Boleh ke dia tembak jatuh? Saya rasa boleh ah. Sebab dia dah kedap udara takde. Tapi jauh ke tak itu persoalan dia. Jom saya try tembak ah. Seberfahamkan sini.